Documentul pe care Tudorel Toader îl cinea secret, ce a scris ministrul justiției în sesizarea la CCR pe revocarea sublinierei Efeidna. Ministrul justiției, Tudorel Toader. A sesizat Curtea Constituțională cu posibil conflict instituțional de natură constituțională între Guvern sublinierei presubliniere din CIE, ca urmare a refuzului presubliniere dintelui Iohannis de a da curs de revocare a sublinierei Feidna. Ministrul Toader nu a dorit să facă textul sesizării, însă acesta s-a scurt totuși sub în pres. Ziarul adevărul a obținut sesizarea trimis de guvern la Curtea Constituțională. Interpretarea gramaticală a textului legal care reglementează procedura revocrii conduce la concluzia potrivit căreia presubliniere din României este obligat să revoce procurorul subliniere Iefna la propunerea ministrului Justiției. Aceasta într-o cata acțiunea presubliniere dintelui este descris prin termenul revoc iar nu de o eventuală sintag de tipul poate revoca. Punct. Altfel spus, este reglementat o obligatie, iar nu o posibilitate a presubliniere dintelui. Fac de această interpretare, refuzul presubliniere dintelui României de a da curs propunerii de revocare este lipsit de temei legal, cu consecinca, în plan constituțional, am pierdut ministrul justiției de a subliniere i realiza rolul constituțional, consfințit de art. 132 alin. 1. Din Constituție. În această perspectiv, refuzul pre subliniere dintelui apare deopotriv un act de care a legii sublinierei un act de încalcare a Constituției, generând un conflict de competențe între acesta subliniere i Ministrul Justiciei. cât prive sublinierea de interpretarea logic sublinierei sistematică a Constituției virgulă susține acea sublinierei concluzia a existenței unei obligații a presubliniere din telui de a da curs cererii de revocare, de natur se pun în valoare principiul cooperării loiale între autoritățile publice. Interpretarea este aceea ce, de principiu, într-o procedură care implică mai multe autorității publice, numai una dintre autorități are rol central, decizional, în funcție de sfera de competență vizată de respectiva procedură, celelalte autorități implicate fiind de natura oferii regularitate procedurii. Ferea un putea bloca punctul 3.1. subliniere terea unei puteri de blocare a unei inițiative ce cine de sfera de competență a altei autorități, ar avea semnificația unei substituiri de competență, ar deschide calea exercitării discreționare a unor atribuții, a sublinierea dar a abuzului de putere. Este, de aceea, cu atât mai necesar trasarea limitelor de competență, circumscrise rolului constituțional al fiecărei autorități într-o astfel de procedură mixtă. Prin urmare, în cadrul procedurii revocrii procurorilor cu funcții de conducere, rolul central. Decizional în privința ca declan subliniere arii, revine ministrului Justiției. concluzie fundamentat pe art. 132 Alin. 1, din Constituție, potrivit celora activitatea procurorilor se desf subliniere oara sub autoritatea acestuia. Justicie are obligația să-i subliniere îi întemeieze legale subliniere-i să -i subliniere -i argumenteze propunerea, neputându-se recine, cu siguranță, nici în privința acestuia, o exercitare discreționare a rolului său constituțional. subliniere de presubliniere dintele României, acesta nu poate avea decât rolul vizând regularitatea procedurii. În cauza de facâns, îns, presubliniere dintele României înțeles se blocheze pur subliniere-i simplu procedura de revocare, comunicând ce nu îi va da curs din considerente de oportunitate. Altfel spus, acesta a opus un răspuns pur politic unei solicitări pur juridice, solicitare întemeiat pe o procedură legal, declan sublinierea a subliniere continuat în exercitarea rolului constituțional al Ministrului Justiției.